Gaindegiaren datuen arabera, 2000-etama guztean Euskal Herrian iruron eta berrogin mila erritar zauden pobrezian erortzeko arriskoan, eta horitatik, nondago eta sortzi milak gabesi materia landiak zituzten. Eskualde asko gogoraztindu ditu langabeseak, eta esaten denez, landuina da pobreziatik irteteko bidea. Hala ere, lana soldatabak baino gehiago da. Lana ez da landuinaaren sinonimoa. Iker Lopez Tolosarrak informatika ikasizun eta bera lana lortu zuen Donostiako enpresa batean. Inguruko guztien hitzetan lan du, balintzanetakoa, eta zinduk esatu. Zazpitan jaikitzen da, komunetik pasa, gozaldu, hantzi, eta sortziak laur den gutxitan etxetik ateratzen da, sortzitan autobusa hartzeko. Bederatziak laur den gutxitan lan iristen da, Baskaria Oskai joan tzi, lan postura joan, eta Bederatzietan lan txanda azten du. Ordu batetan atera, eta Baskaltzeko orduete edukitzen du. Arratxaldean, bestela bordu lanean. Lanak bukatuta, berrizera autobusa hartu behar du. Etxerat horretik, auzoko dendan eguneko erosketak egin berdi. Zortzitan, etxera iritsi eta faria prestatzeko, bordu eta erdi inguru libre edukitzen ditu. Afaltzeko eta bitartean telebista ikuste. Afalduon doren, harriko egin eta sokaldea txokon du behar du. Lanak espilatzeko. Hoera joan eta irakurtzeko itura du. ituradu. ere, badaki loegin berduela urrendu egunean lanean nekatuta sentitzeko. Beraz, ia itzali izaten du.